rakastumisesta ja parisuhteen alusta. Tässä Noora ja Juho tapaavat toisensa ja yrittävät aloittaa suhteen. Ja tämä on aika sellainen mikroskooppinen katse siihen, mitä tapahtuu näiden kahden ihmisen välillä, kun he koittavat mennä toisiaan kohti, mutta, mutta toisaalta koko ajan olettavat toisistaan kaikenlaista. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin valjasta yksityiskohdat. No joo, siis itse asiassa tämän teoksen kanssa niin mä olin aika sellaisessa niin kuin kirjoittamisen flowssa koko ajan, jota äh, ehkä en ollut kokenut koskaan aiemmin. Tämä on mun, onks tämä mun kuudes vai seitsemäs teos, mä oon huono matematiikassa, mutta jotain, jotain sellaista. Ja minusta tuntuu, että ehkä ekaan kirjan kohdalla, kun kirjoitti jotenkin vailla mitään mm, sellaisia ulkopuolisia odotuksia tai ehkä omia odotuksiakaan, niin oli jotenkin sellaisessa ihan ää, puhtaassa tilassa, missä vaan se teksti oli jollain lailla minun kanssani eikä mitkään just oletukset tai odotukset. Tässä vaiheessa uraa se oli kyllä vähän sellaista itsepetosta, koska oikeasti vaikka koko ajan väittää itselleen, että mä kirjoitan vaan itselleni, niin, niin kyllä se jotenkin taustalla oli, että uskaltaisinko mä nyt näyttää kuitenkin tätä tekstiä joskus jollekin, mutta mä tosi pitkään vaan kirjoitin tätä ihan sellaisessa flowissa itsekseni ja mä kutsuinkin tätä aina salakirjaksi, joka oli vähän huvittavaksi, mä puhuin tästä paljon enemmän kuin mä yleensä puhun keskeneräisistä töistä, että mä aina mun ystäville viittasin, että mulla on tämä mun salakirja, jota mä kirjoitan niin kuin jollain varastetulla ajalla. Se oli tosi, tosi kyllä ihanaa kirjoittaa tätä, tätä kirjaa, vaikka se vei aika pitkään, koska sitä varastettua aikaa ei ollut hirveän paljon. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissa, Tai onko faktan tarkastuksessa ollut aukkoja? No varmasti on ainakin meinannut syyllistyä, mitä todennäköisemmin on myös syyllistynyt. Minusta tota, tuntuu, että niin kirja kirjalta niin sitä. Ja, ja niin mä myös käsikirjoitan, niin jotenkin käsikirjoitus käsikirjoitukselta on enemmän ja enemmän alkanut kiinnostua siitä. Nykyään mä kyllä tykkään tosi paljon tehdä sitä researchia, taustatyötä. Öö, Välillä mä vieläkin meinaan jotenkin jännittäistä, musta on jotenkin vaivannuttavaa, että mun pitää pyytää ihmisiltä niiden aikaa, mutta ihmiset on kyllä yleensä todella todella ihania. Aina mä oon kyllä saanut tosi hyviä haastateltavia, jotka on myös sitten jaksanut lukea ne, mitä, mitä mä oon kirjoittanut, mutta siis aina silti voi jäädä jotain, mitä ei huomaa ja, ja varsinkin ehkä sitten siellä niinku käsikirjoittamisen puolella, koska siinä sitten tietysti se on vain se pohja, jonka mä teen, ja sitten tulee vielä kaikki niin kun siihen päälle ohjaus. Ja näyttelen, tämän. Nyt tämän kusten, että nyt tämä annan niin kun heidän, heidän niskoille, on hyvä aina laittaa kaikki virheet, mitkä on, niin on muiden syytä. Ei, vaan otan täyden vastuun kaikista mahdollisista virheistä, mutta olen yrittänyt kyllä opetella paljon sitä, että mä ottaisin aikaa siihen taustatyöhön ja en jotenkin ujostelisi niin paljon lähestyä tuntemattomia ihmisiä epämääräisten aiheideni kanssa. Hmm. Olet siis julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa mainitsemasi teoksen? Kyllä, joo. Mä oon tota, julkaissut runokirjoja eniten ja sitten yhden novellikokoelman ja sitten tämä on mun toinen, toinen romaani. Ja sitten mä oon myös käsikirjoittaja, että mä oon kirjoittanut ää, pari elokuvaa ja sitten tota, yhden, yhden draamasarjan. Ja mä jaan aikaani aika silleen, Vähän on vaihtelevasti näiden kirjoittamisten välillä, mutta pakko aina olla myös, mä kutsun oma, omaksi kirjoittamiseksi näitä kirjojen kirjoittamista. Että mä oon yrittänyt pitää sen niin, että, että mä en jotenkin kuitenkaan tekisi sellaista, että mulla ei joten, olisi vaikka moneen vuoteen aikaa tehdä jompaa kumpaa. Että mulle sopii, joillekin ei sopi ollenkaan tällainen tyyli, mutta mulle sopii, että on muutama työ, saattaa olla aika samaa aikaakin päällä, koska äh, kirjoittamiseen sekä käsikirjoittamiseen että tota, Kirjojen kirjoittamiseen liittyy tosi paljon odottamista ja on hirveän kärsimätön. Totta kai se on vähän sellaista tasapainoilua, koska sitten ensinnäkin olen yrittänyt opetella, että on hyvä pitää lomia ja taukoja välillä ihan oman hyvinvoinnin, mutta myös, myös sen luovuuden ja kirjoittamisen kannalta, koska sit usein niinä aikoina, kun on sitä tyhjää, niin sitten sit silloin alkaa syntyä jotain uutta. Aiomme julkaista tämän kuulustelun kaikkien kuultavaksi. Millaisen viestin haluat lähettää lukijoillesi? No, mä toivon ä, lukemisen iloa ja myös valoa sellaisinakin aikoina, kun ilo ja valo on, ä, saattaa olla kadoksissa ja pysähtymistä. Joskus tosi surullinen ja ahdistavakin lukeminen voi mun mielestä tuoda oudosti sitä jonkinlaista tilaa ja valoa itselleen. Ja me eletään aika sellaista hälyistä aikaa, ylipäänsä tämä nykyaika ja nyt ehkä niin kuin viime vuodet erityisesti. Ja mä oon niin kuin itsekin miettinyt sitä, että miten löytäisi sellaisia hetkiä vaan hiljentyä. Ja mulle siihen toimii tosi hyvin lukeminen ja suosittelen kokeilemaan, toimisiko se sinulle. Kiitos. Nyt näin tällaisen virallisen osuuden jälkeen, niin se tunnustaa itsekin, että olen kirjoittanut muutamia teoksen alkuja pöytälaatikkoon, niin olisiko jotain vinkkejä aloitteleville kirjailijoille tai no, kirjallisuuden ystäville? Hienoa kuulla onneksi olkoon, koska aloittaminen on usein muu.